Jdu někam, kde je teplo. Když je venku zima, tak doufám, že napadl sníh a jdu ližovat. Když je venku zima a když je štěstí a je u nás sníh, tak beru svého pejska a chodíme na běžky. Já mám hrozně rád ližování, takže, takže v zimě rád trávím čas na horách, a to samozřejmě jde pořád, takže když... Když není sníh a je zima, tak nejradši někam zalezu a třeba koukám na film, nebo jdeme někam do restaurace. Když je venku zima, tak většinou jsem doma a koukám na filmy nebo si čtu. Já nemám moc ráda zimu, takže jsem raději vevnitř přes zimu a Ráda si zalezu pod deku na gauč a koukám na televizi. Nebo čtu knižku. Máme doma krb, takže když je velká zima, tak to. Zatopíme v krbu ohýnek. A děláme víc, si takové pohodičku.